Mélyen a 10 millió holdos pagonyban, Mici macó éppen a helyi népszavát olvasta, amikor... A szolgáltató lekapcsolta nála a villanyt. Bár megint! Rúhúhú! Macó már két hónapja nem fizette be a villanyszámlákat. Egy napon macó szokásához híven, éppen mézet palatozott nagyboldogan. Arökké, ezt tudnám fogyasztani! Sajnos azonban, ennek a mézes csupornak a szabatossága már 49 éve lejárt. Remélem ezt fedezi az életbiztosításom. Sajnos azonban, Huncut Malacka összecserélte a folyadékpótló infúziót akkumulátorsavval.